Вона була така вся в болоті, вся така брудна, вся це. я її гарно протерла, протерла спиртом, протерла все. Каже, давай мою сонечку руку, я, я тобі надягну на ручку. І йому так на пальчик одягнула. Вона на нього була трошки завелика, бо у нього пальчики вже були трошки худіші, але нічого. Дружина бійця 105-ї бригади територіальної оборони Наталія Дубова повертає чоловікові обручку. Олег зняв перстень, коли отримав поранення. Каже, думав, не виживе і перше, що попросив побратима, передати дружині обручку. Почався обстріл, я заскочив в бліндаж, і тут якраз почувся почув, почув, ще, ще, ще вибух, почув щось влетіло і щось вдарило мною. Як, як такого я болю не відчував, на нас там були лежаки, що встиг впасти на, на, на, на той лежак. Потім подивився, а мене відірвало одразу дві ноги. Мій побратим. Махні Руслани теж можу назвати його фамілію. Заскочив бліндаж, і він фактично мені врятував життя. Бо я в собі турнікети, хоча й був про свідомості, я собі їх поставити не міг, просто як ну, не виходило в мене. Поставив мені два, два турнікета, і ці врятував мені життя. Хоча я втратив дуже багато крові. Як вже потім мені казали, так, так говорити, що шансів дуже було мало, але шанс я отримав. І потім хлопці. Обливо хотів подякувати, які мене 2,5 з несли на ношах по болоті до нашої машини легкової, щоб віддасти мене на медпункт. Перший я зробив, то я віддав свою обручку. Це Руслану Махнію, щоб він її передав дружині. Це сталося 9 березня цього року. Тепер, каже чоловік, вважає цю дату другим днем народження. На війну Олег пішов добровольцем після повномасштабного вторгнення росіян. Дружина підтримувала у всьому. З Наталею він у шлюбі 33 роки, має двоє дорослих дітей. Про поранені чоловіка Наталя дізналася від подруги. Вона мати Олегового командира. Тоді думки були тільки одні, щоб тільки був живий. Мене, більше, мене нічого не цікавило, які там поранення, що. Я ходила по хаті, просто кричала дико. Зразу розуміла, що, що б там не було, яке було, не було б поранення, але я його поставлю на ноги і я його завжди підтримую. Тоді Наталя вирішила одразу їхати до чоловіка в Дніпро. Того часу вони не розлучаються. Жінка щодня пише дописи у Фейсбуці про те, як проходить його лікування. Сторінку веде в соцмережах, почали весети на початок, щоб підтримати мене. почали там вже дзвонити, люди, підтримати. Це була дуже була колосальна підтримка. Сторонні люди, волонтери з Дніпра. Це допомагало мені витримати ті всі операції, той весь біль. Зараз Олег лікується та проходить реабілітацію в Тернополі. Каже, з ліками та колісними кріслами допомагають друзі та волонтери. «Якщо порівняти весь шлях, що був пройдений за, за ці місяці, від отримання пораненого до зараз, то я почуваюся набагато краще. Завдяки підтримці дружини, друзів, рідної землі Тернопільщини. Ми так хотіли на Тернопільщину попасти. На даному етапі чекаємо остаточного заживлення ран, щоб потім вже можна було сміло ставати на протези. Наталя каже, аби її чоловік зміг знову ходити, уже збирає кошти на протези та шукає, в якому медзакладі можна буде їх встановити. Я йому в перші дні пообіцяла гарні протези, <смі> самі найкращі, тому що він дуже хоче вести повноцінний образ життя. Він не стиг, щоб сидіти, лежати з пультом біля телевізора чи за комп'ютером. І хотів би побажати всім, Хлопцям, які отримали такі поранення, як я, або менше, ніколи не падати духом. Бо надія завжди є. Діана Качуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.